йдемо з вами далі Олександр таке питання яку відстань між плитами ПК можна не армувати враховуючи що потім по е, них буде стяжка теплого полу там взагалі то нема такого нема такого Дивіться, я не пам'ятаю, щоб норматив... в нормативі десь це було, але чисто емпіричне. Я вам зараз розповім. Чисто так Дивіться, там плита ПК, вона має таку кромку. І зазвичай плита вона трошки вужча, ніж завод пише. Ну, наприклад, завод пише, що плита метр 20, м, а по факту вона 1 метр 19 сантиметрів ось або ще трошки менше і воно там десь набігає ось то виходить що краще возить вигнати в одну сторону і забетонувати так от якщо зазвичай є таке поняття що рощини використовується при товщині до 5 см. Це. якщо більше ніж 5 см, треба вже брати мелкофракціонну бетонну суміш але е відстань повинна бути два діаметри щібня. Тобто, наприклад, якщо в нас 5 сантиметрів ось тут, да, на преділі, можна рочин використати? Можна. Але, враховуючи, що тут об'єм достатньо великий, ну, не дуже розумно, тому краще взяти все ж таки бетон. Ось. І для того, щоб щебінь заповнював це гарно, ми повинні взяти з вами мілкофракціонний бетон, тобто фракцію 5-20, ну, з цієї логіки, так? і забетонувати. Якщо це буде більше, ніж 5 см, то тут вже використовується армування. Але воно не, ну, це не робоча арматура, це конструктивна арматура. Ну, наприклад, якщо відстань 10 см. За щодо того, що оцей бетон попадає в клин, його якби розклинують, сказати, що тут треба якесь армування, ні, не треба. Тому тут конструктивний каркасик кидається, і все, для того, щоб воно, як шашлик на цій арматурі, там висіло. Але в нього немає ніякої цілі витримувати навантаження, тому що при таких розмірах... Коли ми з вами будемо робити вирівнюючу стяжку, потім, наприклад, там звукоізоляційна мінеральна вата, потім ще одна стяжка, то сказати, що тут буде таке точкове навантаження, ні, не буде. Тобто бетон буде витримувати, а от армування то чисто таке, конструктивне. Якщо в нас вже більше 10 см, то тут вже можуть бути нюанси. Чому? Тому що, наприклад, якщо ось тут вже 200-250 мм, Завширшки. Да, ми з вами прикладаємо навантаження під 45 градусів, тобто ми бачимо з вами, що вже якась там зона починає працювати. Ну, ось тут, наприклад, да, коли маленька, дивиться, ми під 45 точкову нагрузку візьмемо з вами і впираємось, як би в плити. Тут беремо там, де 5 см, ми теж як якби в плити. Ну, тут немає сенсу прямувати якщо відтінь виходить 200 мм під 45 градусів ми теж будемо впиратися в бетон але ось тут вже достатньо так великий шмат у нас виходить то тут би я вже все ж таки рахував був вже арматуру як балку Ось і армував би вже як балку, як сама достатню балку. Тобто, щоб вона могла вже тримати це навантаження. Чому? Тому що ось тут буде вже десь так 250. Ну, так, 200, 250 мм. При навантаженні стяжка плюс. Як полізне, да. Так, плюс корисне навантаження. Тобто, десь там. 250 якщо ще тут може якась перегородка стати і лінійного нам навантаження дати да то я би вже при таких розмірах рахував би її як балку саме достатньо тому що інакше якщо ми будемо з вами вважати що це навантаження піде на ці плити то виходить таке дивимось зверху лежить плита лежить плита вони мають своє нормативне навантаження наприклад там 600 кг на метр квадратний да але, е, при такій от ширини наприклад метр 200. але коли ми маємо вже велику відстань ми додаємо ще плюс навантаження і це навантаження йде на цю плиту а це йде на цю плиту додатково і ось тут і виходить що для того щоб у нас не вийшло перенавантаження цих плит краще вже ці балки порахувати як самодостатні тобто щоб ця залізобетонна балка тримала оце навантаження Це так, для безпеки по життю ну навряд чи хто це розраховує тому що із-за того що віта 200 мм, а плити зазвичай беруть 800 кг на метр квадратний Ось із запасом, так скажемо то при таких несучих здатностях плит, ну, ніхто там сильно не заморочується. Але коли відстань починає бути ще більшою, наприклад, вже ми маємо 500 мм відстань, ось тут, то навіть з цієї точки під 45 градусів у нас вийде ось так. Тобто, Наше навантаження буде виходити вже чисто на наш монолітний оцей учасник, тому що висота цієї плити 220 мм. Зараз іноді кладуть економ плити 160 мм, є такі зараз. Так, то я би для 160 плит починав би вже армування з 300 мм. Тобто менше. Якщо 220 то от 500 мм тут вже однозначно як балка в будь-якому випадку, яка, яка б у вас плита не була, але вже треба рахувати як балку самодостатньо. Зрозуміло? Тобто ось тут по бажанню, отут вже обов'язково виходить. Ну, по бажанню, тому що плита може бути 800 кг на метр квадратний, в приватних будинках нема такого навантаження. Випадки можуть бути точкове навантаження, це колони, плити, перегородки, високі, наприклад, 3 метри, таке буває, що клієнт хоче високу перегородку, або це мансардний поверх і перегородка в зоні конька випадає, і вона дуже висока і дуже висока точка навантаження може бути ось тому треба вже рахувати окремо якщо є такі точки навантаження а для звичайної підлоги то можна простіше Так, я сподіваюся що, що ви мене розуміли я відповів на питання тому що розумієте коли треба конструювати ну немає такої от прямо однозначної відповіді може бути дуже дуже багато нюансів Зумієте тому треба тут дивитися так Ну і потім чесно кажучи зараз дуже гарний асортимент плит і можна наприклад замість плити 120 мм придбати плиту 150 мм і отримати маленький шматочок бетонування Но краще йти отак тобто підбирати плити так щоб були мінімальні ці відстані